Říká se, že 19. století bylo stoletím páry a pak náš svět začala pohánět ropa a elektřina. Co tedy přinese budoucnost? Ropy je na světě jenom omezené množství, takže dřív nebo později dojde. Význam elektrické energie tak pravděpodobně bude růst. A jsme bez proudu. Jsme natolik zvyklí na neustálý přísun energie, že už se ani nedokážeme představit jeden den bez elektřiny. Kdykoliv dojde k výpadku elektřiny, takzvanému blackoutu, je to pro nás nemyslitelná katastrofa a tragédie a bojí se toho celá civilizace. Ale už jste se někdy zkusili zamyslet nad tím, jak se taková elektřina vlastně vyrábí? Soustava, která přenáší elektřinu z elektrárny do našich domovů, je složitá a její vybudování je velice náročné a drahé. To, jak mění vzhled naší krajiny, ať každý posoudí sám. Vyrobit elektřinu je jen první krok. Dalším je poté dostat ji bezpečně do našich domovů. Cesta elektřiny z elektráren je velmi dlouhá a komplikovaná. V České republice jsou tisíce kilometrů vedení vysokého a velmi vysokého napětí. Elektřina prostřednictvím těchto vodičů cestuje k transformátorům, které slouží k tomu, aby vysoké napětí převedly na nižší. Díky transformátorům jsou také ztráty energie během její cesty velmi nízké. Dále se elektřina dostává až k regionálním rozvodům a přes další menší transformátory poté doputuje až do našich domácností. Původní napětí 400 kV po cestě klesne až na 230 V. Takové napětí se totiž skrývá v našich zásuvkách. Dostáváme se na počátek cesty elektřiny. Jak vlastně vzniká? Toto je nejdůležitější zařízení, které je v každé elektrárně. Skládá se ze dvou částí. Z turbíny a generátoru. Tlakem vodní pády se začnou roztáčet lopatky turbíny. Různé elektrárny se liší tím, jak ohřívají vodu na páru. Používají k tomu uhlí, plyn nebo jaderné reakce. Vlivem otáčení turbíny se točí i rotor generátoru umístěný ve statoru. Svým pohybem rotor v cívkách statoru indukuje elektrický prout. Základní jev pro výrobu elektrické energie je tedy elektromagnetická indukce. Zde můžeme pozorovat elektromagnetickou indukci. Máme tady cívku a magnet. Pokud vložím magnet do cívky, nic se neděje. Jestliže s ním ale začnu pohybovat, vytváří se prout. Základní pravidlo tedy zní, že změna magnetického pole indukuje elektrický prout. Funguje to i opačně? Elektrický prout vytváří magnetické pole. Na tomto jednoduchém principu funguje výroba elektrické energie, na které jsme a ještě dlouho budeme závislí.